Är det bara mycket sällsynta och ovanliga arter som kan bli rödlistade? Nej, rödlistning handlar om att bedöma risken att en art tar ut. Därför kan även vanliga arter där populationen har minskat kraftigt bli rödlistade. Till exempel har arter som ask och eider blivit rödlistade på grund av deras populationer minskat kraftigt under senare tid.